Čaute, je tu nová relácia, Open 5 zvoní. Na tému sa budeme rozprávať rekonštrukcia školského dvara s našou pani riaditeľkou Monikou Váškovou. Vítajte. Dobrý deň. Všetci vieme, že rekonštrukcia školského dvara je na pláne. Prvá otázka. Kedy bude realizovaná? Veľmi ťažká otázka, tak to hneď na úvod. Realizácia je až ten úplne... Druhý krok, prvý krok je vypracovanie celej dokumentácie, samozrejme zohnanie finančných, zháňanie finančných prostriedkov. A toto všetko sa celé už deje, už sa to spustilo. Takže aj nejaké peňažky už sa zohnali, aj už sa projekty robia. Robili sa sanácie, umietok a ďalšie stretnutie, najbližšie. Vlastne stavebná časť plus architekt je 11. februára po obede. A ako bude dlho trvať táto rekonštrukcia? No, to, táto, táto otázka asi tiež nie je úplne celkom na mňa, ale z toho, čo v tom dianí, ako teraz ja fungujem a na tých sedeniach vlastne všetkých možných... Aktérov, ako je projektant, inžinieri, architekt, pamiatkári, stavebná časť, ekonomická časť, vlastne čo zastrešujú hlavne Ockovia z klubu Otcov. Tak z tohoto celého viem, že sú to, je to dlhodobejšia záležitosť, pretože ten projekt si vyžaduje neskutočne veľa finančných prostriedkov, vyžaduje si veľa práce a veľa toho celého. Zase musím pripomenúť, že pokým nebude dokumentácia spracovaná a všetky možné povolenia k tejto práci, tak začať sa nemôže s prácou, ako s realizáciou ako takou. A budú tam môcť chodiť žiaci druhého stupňa v pôbednejších hodinách na školský dvor, na teda ten nový? Keď sa bude realizovať ten dvor, po... Akože rekonštrukcia, alebo keď už to bude urobené. Keď už to bude urobené. No tak ten dvor sa robí pre potreby celej školy, takže určite nie len pre malé deti, ale aj pre veľké, pretože ten dvor bude vlastne nahrádzať akoby také ihrisko, hoci nesplňa parametre veľkosne ihriska ako takého, ale určite tam bude urobené aj športovisko, športová čas, oddychová čas, relaxačná časť, že pre druhý stupeň tiež pre celú školu. A z akých peňazí bude táto rekonštrukcia financovaná? No, tak peňažky sa skladajú z rôznych zdrojov. Prvú takú inekciu sme dostali vlastne s prísľubom vlády. Mali sme možnosť vlastne návšteva. Bola na našej škole 16. januára, kedy nás prišiel navštíviť podpredseda Richard Raši, ktorý vlastne zastrešuje vo vláde takú akoby finančnú časť. A viem, že sa prerozdielovali nejaké peniažky na rôzne rekonštrukcie, hlavne tuto v meste, v starom meste. A tým, že teda požiadavka aj našej školy bola na to, že sme pamiatková budova, tak sme nejaké tie peniažky odtiaľ dostali a môže sa začať vlastne ten prvý krok. Určite s financiami pomáha aj Rada rodičov, teda rodičia celej školy, ktorí prispievajú do fondu Rady rodičov. Takisto občianské združenie pri našej škole, niečo vlastne aj zo školských akcií, určite môžem spomenúť aj z bazáru Vianočného, nejaké peniažky, sice nie veľké. A verím v to, že... E Pán Božko nad nami drží ochranu ruku a naše modlitby budú veľmi, veľmi hutné a silné pre, pre toto, aby sa to celé uskutočnilo a dotiahlo do konca, lebo tých peňažkov bude treba trošku viac ako teraz máme a, a, a hľadajú sa vlastne tie prostriedky. A plánujete ešte nejaké ďalšie zbierky? No... Ja, ja čo plánujem, tak to si nechám pre seba, lebo určite nejaký sponzoring je dobrá vec, ktorý teda tiež sa snažím nejako rozbiehať, hľadať tých sponzorov. Zbierky. To je, to je taká, tiež také široké slovo, široký pojem. Ono vlastne všetky možné akcie, ktoré sa v škole robia na dobrú vec. Je dobré, keď, keď sa nejaké peňažky vyzbierajú a pošle sa to aj do chudobných krajín na vlastne misijné účely, ale ja si myslím, že aj naše deti potrebujú dosť veľa, dosť veľa toho v škole, aby, aby sa im tu darilo, aby sa tu dobre cítili. Takže preto, preto aj z toho Vianočného bazáru som tiež to nejakým spôsobom chcela prerozdeliť, že, že aby aj na tie misie sa niečo poslalo, aby niečo sme mali aj my pre ten, na ten školský dvor, ako, ako akcie pôjdu, tak určite to zase budem sa snažiť nejako prerozdielovať, aby sme im nejakým spôsobom pomohli a nenechali to všetko len na rodičov a, a na iných.